Хмельничанка Емілія Чеснок прийшла до аптеки за лікувальними зборами трав. Я користуюся проти застудного. В основному, якщо в мене щось дуже серйозне, то я користуюся лікарсь, призначенням лікаря. Якщо температура просто вірусна, я можу обійтися і травами. Таблетки здорожчали, і вони дорожчають, я постійний клієнт аптеки. І знаю, як вони піднімаються ціни. Наразі в осінній період протизастудні лікарські засоби користуються підвищеним попитом у відвідувачів, розповідає завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з аптек обласного центру Ілона Точинська. Чаї, противірусні препарати також купують і для зняття нежиттю, спреї, краплі в ніс, людяники від горла, також спреї, розчини. Звертають увагу на цінову політику. Більшість клієнтів купляють і вітчизняного виробника, але є клієнти, які хочуть тільки імпортного виробника. Цінова політика змінилася десь відсотків на 20. Цінова політика імпортних препаратів залежить від курсу валюти. Ціни на ліки в аптечній мережі моніторять щоденно, та на зміну вартості проти застудних ліків впливає війна, розповідає завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Сологуплисенко. лисенко За війни порушені логістичні ланцюги постачання, і також фармацевтичні компанії на окупованих територіях зменшення обсягу виробництва – це все впливає на ціноутворення. На ліки виробництва за впливає курс долара, так як, зрозуміло, вони постачаються із-за кордону. Виробники і як залежать від того ж самого курсу долара. За словами Олени Слугуплисенко, в подальшому ціни на протизастудні ліки зростатимуть окремі вітчизняні виробники знаходяться на тери окупованій території, тобто виробництво ліків вже зменшене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Світлана Крентовська – новини на Суспільному, Хмельницький.